Og andre tjenester, det kan for eksempel være Wordpress, som vi har en oppgave med. Wordpress kjenner ganske mange som webside, publiseringsverktøy og blogg. Det er verdens mest brukte webpubliseringsverktøy. Vi skal bruke Wordpress til å lage en klassavis for å publisere den ut for klassen, skolen og kanskje foreldrene.